في منطقة العمري بعد جميل. الرحلة الطويلة التي خاضها إلى الخليج العربي وكل هذه الإنجازات التي حققها الرائعة جدا والعالمية ثلاثة إنجازات الثلاثة الإنجازات والتي واحد. واحد هي الميدالية واحد. ميدالية الماراثون ماراثون 90 متر باللقب الأول والجائزة الأولى بالإضافة إلى توقعه الموفق والدقيق الناتج عن خبره متراكمه في تاريخ الكره ايوه التي جعلت منه ان يتنبا من سيفوز بكاس العالم مونديال قطر وبالتالي حقق يعني نجاح كبير الثالث والثقافه العامه بالرياضه العالم والعواصم اصبح عبد الرقيب حلبوب الملقب بالألماني اصبح الان ملهم للشباب المحبين لكره القدم والرياضه بشكل عام المهتمين بالارشفه والتاريخ المهتمين بتاريخ الكره الرياضي اليوم صور الامام لو سمحت اليوم يستقبل من قبل ابناء قبيلته ومنطقته استقبال كبير جدا وحافل يليق بشخصيه يفتخر بها واصبح بعد ان اصبح مدعى الفخر واسطوره نعم وفتحنا الباب الباب للشباب اللي يعني فوق يعني نعطي باب يعني يشتي يعني يبدع في اي مجال اي مجال لان كان اليمن مقبره للمواهب مقبره للمواهب نعم, نعم. مغبرة يا سلام عليك يعني يشتي يبدع في الجري جارك بدي باز هناك يجيك رجل وفي ذلك تسليط الضوء يعني تسليط الضوء للمواهب الشباب المدفونين <تكلم> <تكلم> في <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ع اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا كتير علينا اهي لها كلها امرح اليوم استقبال للكابتن عبد الرغيم هذا تشرف يعني ايش كلمه استقباله بدي اقول اهلا وسهلا للوطن اهلا وسهلا بعد الرغيم يا سلام عليك وش اقول له نسال عليك هذا الاستقبال الحافل <تصفيق> يا, مع يا هلا والله حييتك يا حي يا هلا بالكابتن يا هلا معاناه طويله هنا <تصفيق> التوالى صار من اي زهله خلينا نسلم يا, يا هلا بالكابتن حياك بعد معاناه طويله من التهميش ومن عدم الاهتمام ظهرت الموهبه وظهر المخزون الثقافي وتفجر آه وظهر إلى الإعلام العربي بعد أن كان مدفون آه في قياهب الجب آه عبد الرقيب آه حلبوب الألماني آه ولكن توفيق الله سبحانه وتعالى اراد له ان يظهر الى النور وان يحصل على هذه الفرصة حتى يصبح عالمي ومشهور ويصبح متعال الفخر والمنطقة في الاساتذه هنا والمدرسين نعم <تصفيق> مجلسة <تصفيق> العظماء الحاجة الحاجة الحاجة <تصفيق> كأس العالم. أيوه. قدر الأستاذ عبد الرغيب حلبوب. أيوه. هذا. اللغة تاريخي وبطل الماراثون قطر. للأرجنتين وأول من توقع أول من توقع الفوز الأرجنتين ولكن للأسف الشديد كنا لا نريد الأرجنتين في منطقة العمري آه، بعد الرحلة الطويلة التي خاضها إلى الخليج العربي وكل اللي تمتلكه الإنجازات التي حققها الرائعة جدا والعالمية ثلاثة إنجازات الثلاثة الإنجازات والتي واحد. واحد هي الميدالية ميدالية الماراثون. ماراثون 90 كيلو متر 90 كيلو متر الفوز باللقب الأول والجائزة الأولى. <تصفيق> بالإضافة إلى توقعه الموفق والدقيق الناتج عن خبرة متراكمة في تاريخ الكرة التي جعلت منه أن يتنبأ من سيفوز بكأس العالم مونديال قطر وبالتالي حقق يعني نجاح كبير الثالث هو الفقافة العامة نعم. أصبح الرحشة. عبد الرقيب حلبوب الملقب الثاني أصبح الآن ملهم للشباب المحبين لكرة القدم والرياضة بشكل عام المهتمين بالأرشفة والتاريخ المهتمين بتاريخ الكرة الرياضي اليوم صور الإمام لو سمحت اليوم يستقبل من قبل أبناء قبيلته ومنطقته استغمال كبير جدا وحافل يليق بشخصيه يفتخر بها نعم واصبح بعد أن اصبح مدعاه للفخر واسطوره نعم وفتحنا الباب, الباب للشباب اللي يعني فوق يعني نعطي باب يعني اللي يبدع في اي مجال, أي مجال لأنه لان كان اليمن مقبره المواهب نعم وليلع... يا سلام الجري وفي ذلك تسليط الضوء الضوء للمواهب الشباب الشباب المدفونين ايي نواه هذي فهد تمام الاوضه اه ورجاله من اهلا وسهلا اهلا وسهلا علينا ايي تعال كله مره يوم استقبال الكابتن عبد الرغيب احنا يعني ايش اسمه استقباله اقول اهلا وسهلا للوطن. هذا وسهلا عبد الرغيب يا سلام عليك وش اقول له يسر عليك هذا الاستقبال الحافل مع يا هلا والله يا اشري يا هلا <عني> بالكابتن يا هلا معاناه طويله هنا من اي سهله خلينا يا هلا بالكابتن حياك بعد معاناه طويله من التهميش ومن عدم الاهتمام ظهرت الموهبه وظهر المخزون الثقافي وتفجر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 لكن توفيق الله سبحانه وتعالى اراد له ان يظهر الى النور وان يحصل على هذه الفرصه حتى يصبح عالمي ومشهور ويصبح متعال للفخر للمنطقه حياك هنا يا <تصفيق> عمرو كاس العالم ايوه قدر الاستاذ عبد الرغيب حلبوب ايوه الشرف هذا اللغه تاريخي وبطل الماراثون قدر للقلب واول من توقع الاول من توقع الفوز لكن للأسف الشديد كنا لا نريد الأرجنتين Ya Rab tebrikler. Ana bana yap. Ya Rab tebrikler. Allahu alek. Hoş geldin alek.